Це терапевтичне відділення Тернопільської районної лікарні в Мишковичах. Тут живе 75-річна Ольга Лотоцька. «Ми жили на квартирі. Війська померла, 24 роки мала. І ми лише 67 квартирі. Потім нас в усерній господар вигнав, я сім лишила на вулиці. Мене приємно зустріли, помили мене, довели мене до пуття, положили мене тут. І так я вже п'ятий рік тут під їх наглядом. Олег Гладкий розповідає, має низький тиск, тому мусить бути під наглядом лікарів. Якщо відділення закриють, каже, не знає, куди піде. «Треба шукати знову. Може п'ятерки, може де, може якийсь день перестарилий буде такий, що завезе мене там син». 77-річний Ярослав Драгущак після смерті дружини залишився сам. «Тут приходять, ми ж люди. І зараз хоч походять, не знаю, як закриють. Що я б виробив? «Пам'яті немає, яке лікарство пити, бо маю повну, то і вдома челюсти, але я пам'яті не маю. Скажу, що вже забуває, який пить. Тихо дікар прийшов випити, а я закрию, я, я не знаю, де я в поділищі». 81-річна Михайлина Господарисько – незряча, її дочка за кордоном. Більше рідних не залишилося. «Бошу, дуже не закривайте того лікарні, бо я можу бути під наглядом. У мене серце. Я чуть-чуть потривожуся, вже слабну, вже гір. Доктор мене рятує. Медсестра Ольга Машталяр каже, її колектив просив у голови Великоберезовицької громади взяти заклад на утримання. «З Березовицького ОТЕ у нас лежить не найбільше хворих. Тут з Настасова та жіночка. Та я з Березовиці Ми проводили зустріч, він до нас приїжджав, він обіцяв, але так, як бачите, приходить 20 те число і нас закривають. Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко телефоном повідомив, що до 20 серпня планує скликати засідання бюджетної комісії, щоб обговорити питання про можливість співфінансування чи утримання терапевтичного відділення. Рішення про закриття це приймає районна лікарня, навіть не ми, але ми готові підтримати, бо у нас все-таки наші жителі, мешканці, які там працюють, і що буде з ними далі, ну і також із тими людьми підопічними, хоча там тільки половина з нашої громади, решта це з Белецької, з Бірківської, з Байковецької, навіть з міста Тернополя є спільна проблема тих всіх громад. А ми готові навіть по наших тих мешканцях, хто підходить під ті параметри, де їх влаштувати в Петриківській електричній. Терапевтичне відділення в Мишковичах належить до Тернопільської районної лікарні. Її директор Володимир Лісовський розповів, чому відділення закривають. «З 1 квітня 2020 року систему, гроші йдуть за пацієнта. Тобто йде система медичних гарантій, щоб заробити ті чи інші кошти, щоб було фінансування. А фінансування з минулого року це є Національна служба здоров'я України. Потрібно заключити той чи інший пакет надання тої чи іншої послуги. І на жаль, такої послуги, як геріатрична допомога, в цих пакетах немає. Один із виходів, каже Володимир Лісовський, перевести мешканців відділення в геріатричний пансіонат, що знаходиться в селі Петріків Великобрезовицької громади. Але для того, щоб вони перебували там безкоштовно, є певні вимоги. Відсутність родичів або опікунів, плюс від них згідно статуту забирають 75% пенсійного забезпечення. Коли родичі є у цих пацієнтів, то вони повинні їх утримувати матеріально. Сплата складає у різних пенсіонатах від 8 до 12 Приватних і до 20 тисяч гривень забезпечити всіх працівників з мешкович робочими місцями на узмозі, каже Володимир Лісовський. За його словами, зараз у тернопільській лікарні є одне декретне місце та ще дві ставки медсестри. Мирослава західна, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.